לאגו לאגו לאגו קלות איזה שמן واي واي מן איזה שמן ما ايه ولد ايش كورينك بتخ كوريب له אביב ליכטר? יותר כמו אביב ביטר! כן, אני שמן, אני... יודע, אני שם לב, אני הולך למכון כושר, מי אני? לאגב, מי אני? מי אני? מי אני? אה, אני הולך לחיות על כושר, אני מתעמם! בו, בו, בו, בו, בו... זה, זה... תתעמם, תתעמם. טוב, טוב, הנה, רדיתי, בסדר? טוב, הוא כבר... כבר לא שמן. אני לא מצחיק. כן, יא יא יע, לא מיוחד, יא ללא פגמים. בטח תגיד גם תכף שדות שלך במייק כרח בטלוויזיה טוב, או משהו משבן, כזה. טוב, נשבן, חזרתי, בסדר. וואי, שבל, אל תחזי יותר בחיים. כן, אה? תבקש את חזרה זה מה שאתה איתה את יא